محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حك على الصلاة حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح, حي على الفلاح اكبر